בואו נתרגל משוואות דיפרנציאלית פרידות. אז בואו נאמר שיש לנו משוואה דיפרנציאלית, הנגזרת של y ביחס ל-x שווה ל-2, 2y בריבוע, בואו okay. נאמר שזה, שהגרף של פתרון מסוים הוא עובר דרך הנקודה מינוס 1 ו -1. אז השאלה שלי היא מהו y? מהו y כאשר x שווה לשלוש, פתרון ספציפי זה, כך שהפתרון הזה למשווהה דיברציאלית, שעובר דרך הנקודות מינוס אחת אחד, מהו Y כאשר X שווה לשלוש, הוא מלץ להוצר את הוידאו עכשיו, ולעבור על זה לבד, אז בהנחה שזה נעשה, והמפתח עם משווהה פרידה, וזה רמז גדול, שאנחנו אומרים שמשווהה דיברציאלית פרידה, כי בעצם אנחנו מפרידים את ה-X או כל ה-x'ים וה-dx'ים וה-y'ים וה זה נעשה? Mm -hmm. מה שניתן לעשות, בואו נכתוב, בואו נרשום, dy dx שווה ל-2y mm -hmm. בריבוע. אה, אז בואו נראה, ניתן לכתוב לשנת זדים ב-dx, ונראה אילו מתבטלים. אה, אם מתייחסים לזה אז יהיה לנו dy שווה ל-2y בריבוע dx. עדיין לא סיימנו. נקווה שתי y בריבוע, בצד שמאל, אז ניתן לחלק את שינת זדדים משני y בריבוע, אז אנחנו חלקים את שינת זדדים משני y בריבוע, שני y בריבוע, את הצד השמני ניתן לכתוב זאת שוב כחצי y, מחזקת מינוס 2, זה יהיה שווה ל-dy, dy יהיה היא שווה ל- d x. וכאית אני בוצעה את ה- integral שנזדדים. אז נבוצעה ה- integral שנזדדים. ונוסיף לו יותר מ אז מה זה? מה יהיה הצד הסמלי? אז נוסיף את המאריח. ואז נחלק ב הזה. אז why מחיסקת מינוס שתיים. אם מאריח why מחיסקת מינוס 1 אז בחלק יקבל מינוס אז זה יהיה מינוס y בחזקת מינוס חצי בחזקת מינוס אחת, כפול חזקת מינוס אחת, ונוכל לעשות פלוס c, כפי שעשינו בסרטון קודם, כעת יהיה לנו להחסיר את ה-c, אז נוכל להחסיר יש כאן קבועים שרירותיים, ניתן להחסיר אותם, ונוכל לקטוב את הקבוע רק בצד אחד, אז יש לנו את זה שווה ל, הנה בצד רק ל-dx זה יהיה, יהיה רק x זה ייתן x אז זה כאן יהיה שווה ל-x, וכמובן יש לנו פלוס c כאן, וניתן גם, גם אפתור ל-y, אם אנו כופלים, בואו אפשר לחפול את שנת זדים במינוס 2, ואז יהיה לנו בצד שמאל, y מחזקת מנוס 1, או 1 חלקי y שווה, אם אכפלים את הצד ימין ב 2, נקבל מינוס 2, כפול x, פלוס, אז איזה קבוע שרירות t, איזה מינוס 2 כפול הקבוע שרירות t, אז זה ניתן עדיין לקבוע לזה איזה קבוע שרירות t, c, ואם נרצה נוכל לקחת את ההפכי, ההפכים של שני הזדדים, ונקבל y שווה ל-1 חלקי, מינוס 2x פלוס, פלוס c, וכעת ניתן להשתמש במידע שהם נותנו לנו, כאן, העובדה של פתרון החלקי שלנו צריך לעבור דרך הנקודה, הנקודה זו כדי לפתור את c. אז כאשר x הוא מינוס 1, כאשר x הוא 1, כאשר x הוא 1 וy הוא מינוס -1, -1, 1, אז מינוס 1 שווה ל-1 חלקי מינוס 2 c, הוא ניתן לומר c מינוס 2, ניתן לכפול שתי הדדים, ב-c מינוס 2, ואז נקבל, בואו נוריד למטה, נקבל מינוס c פלוס 2 פחות, 2 פחות c שווה ל-1. מה שעשינו זה, קפלנו את c מינוס 2 בשני הצדדים. אז בואו נאמר, נראה, ניתן להחפיץ שני, שני הצדדים, אז c שווה ל-1, מי מחפלים במשנה זדים במינוס 1, לקבל c שווה ל-1. אז euh, הפתרון החלקי שלנו y שווה ל-1 חלקי, מינוס 2x פלוס 1, פלוס 1, וכמעט סיימנו, הם לא רק שעלו, הם לא רק שאלו רק לפתרון המסוים, אנו שאלנו, מהו y כאשר x שווה ל-3, אז y שווה ל-1 חלקי, שלוש פחות מינוס 2, זה מינוס 6 ועוד 1, שזה שווה ל-1 חלקי מינוס 5, או מינוס חמישית. וסיימנו.